فيا ياسمين الصبح. تصدق انت بتستهبل؟ انا فاحتة نفسي من الصبح وانت لسه نايم. حؤوب اهو. انجز، الساعة 9:00 واحنا ميعادنا 11، والبس بدلة، احنا رايحين نقابل وزيرة، مستوعب ده ولا لأ؟ ده على اساس اني باجي الشغل بالبوكسر؟ يلا يا فيلي عشان اجهز. بس اللوجو ده احلى ولا ده؟ ده الاصفر طبعا. مع حسن الاحمر احلى للكامبين، كاتشي كده للعين. اه ده كاتشي عشان انت اللي مصمماه، انا بقول لك بقى الاصفر اللي, اللي انا مصممه هو اللي احلى. طب على هيختاروا هيختار الاصفر طبعا عارفه ليه عشان انتي سودة من جوه ويلا بقى اقفلي عشان بدور على البدله تحت المخد اقفلي ايه هدي لي تالا صباح الخير دي عايزه ايه دي على الصبح احنا كنا مع بعض طول الليل مورنينج يا بيبي ايه ده انت بتسموك من بدري كده ليه غلط يا بيبي على صحتك ده على اساس ان اللي في ايدك ده كركديه اتيك لا لا أنا عندي معاد مهم هخلصه وأكلمك طب خليه ينفعك أدعيلك لا لا أنتي بالذات ما تدعيليش لا لا لا بجد مش قادرة أصدق مش معقول طب أنا هتصرف واعمل إيه دلوقتي أنا مش فاهمه جوزك ده مجنون يعني ايه مصمم؟ اعمل ايه بس يا مدام سمية؟ ما هو قال لي طالما طلعتي حامل يبقى لازم تقعدي من الشغل، خايف. ده على اساس بقى انك عروسة جديدة مش مخلفة ثلاث عيال قبل كده. ما هو نفسه في الواد وهو حاطط امل كبير قوي المرة دي، عشان كده قال لي لازم ترتاحي، بس انا هولد من هنا وانزل الشغل من هنا. وربنا يعيننا بقى على مصاريف الولادة. ما تخافيش يا سعيدة، إن شاء الله هحضر لك فوق مرتبك 3000 جنيه كمان. 3000؟ كويسين. لا واضح ان هما مش عاجبينك يا مدام كله من ايدك حلو بس انت عارفه المعيش بقت غاليه ازاي طب ما تقولي لنفسك انت وجوزك بدل ما انتوا قاعدين تضربوا في عيال كده عموما حاضر هعدي عليا في الاتيليه هظبط لك 5000 جنيه كمان تمام الهي يعمر بيتك وتفرحي باولادك وتشوفي احفادك كده هما بيتنططوا حواليك يا ربي يا سعيده يا رب صباح الخير يا دكتور عاصم. ايوه يا استاذ عفت للاسف ما حصلش برضو لازم تشوف حل في الموضوع ده يا دكتور حل ايه تاني يا استاذ عفت؟ يا راجل ده انا وصلت معاك ان انا كتبتلك على كوارع على الفطار مع عصير بلح البحر طب العمل شكلي بقى وحش قوي انت اصلا شكلك وحش من ايام الخطوبه انت بتقول حاجه يا دكتور؟ لا بقول لك انا رايح المستشفى دلوقتي ممكن تعدي عليا هناك يلا مع السلامه صباح الفل يا روحي صباح الفل يا عيني القهوه بسرعه ايه؟ ما صحيتنيش ليه؟ شكلك كان جعان نوم قلت اسيبك شوية انت عارفة من اتعس لحظات حياتي لما بنام ليه يا حبيبي؟ لاني وانا نايم ما شايفك <تصفيق> عينيا بتتحرم من جمالك <تصفيق> جمال ايه بس يا كامل؟ ده كان زمان لا انت هتفضلي جميلة في عيوني لغاية ما اموت بعد الشر عليك يا حبيبي ما تقولش كده ما احنا مبكر قوي صباح الخير صباح الخير يا حبيبي اهلا يا دكتور سعيده ايوه فطرتي بوتشي من بدري طب هاتي قهوه حاضر وانا عايش انا سعيده صباح الخير يا جماعه صباح الخير صباح الخير يا بوتشي انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه للاسف سعيده مش معانا من بكره ليه حامل في الشهر الثالث وجوزها خايف عليها حامل في الثالث ايه ده لسه مخلفه الشهر اللي فات هي سعيده دي ارنبه طب وهنعمل ايه يا حبيبتي هشيل انا طبعا مسؤوليه البيت بس حضراتكم طبعا لازم تساعدوني يعني على الاقل كل واحد يبقى مسؤول عن اوضه لا طبعا مش موافق ما أقول ان ديني النعمه الحلوه دي تغسل المواعين وتطبخ وتقف في حاجه يا لا البيت نايه بس سمونا لو وافقت على حاجه زي كده هتعملي ايه في شغلك هوافق بينهم ما هو ما فيش حل ليه ما في حل اسهل من كده يا ماما نجيب حد تاني لحد ما ترجع لا لا لا لا لا انا اعصابي ما تستحملش ان حد وراقب حد وبعدين انتوا نسينا احنا اتسرقنا كام مره هو هي سعيده طماعه بس امينه خلاص هجيب ادريس ونعدل بالمكتب يشتغل لغايه ما ترجع بالسلامه ادريس يا بابا لا ما ينفعش طبعا ادريس ده كبر قوي احنا عايزين حد حرك كده زي سعيده صح عاصم بيتكلم صح لا يا شيخ طب ما يرجعش انت هو ما تتنيلوا تروحوا تتجوزوا وتجيبوا براطاتكم تخدمكم بدل القرف اللي احنا عايشينه ده جينا بقى للكلام اللي ملوش اي لازمه يعني ايه ملوش اي لازمه اسمعوا بقى بصراحه بقى انا مش عاجبني اسلوب حياتنا ده خالص البيت بقى عامل زي اللقاه ده بتيجوا تاكلوا وتناموا وخلاص ما مع بعض فين الحلوه بتاعت زمان؟ ماما مش وقت بعد اذنك انا عندي شغل وانا عندي ميعاد مهم استنى يا عاصم أه طنط منال كلمتني عشان نروح نتغدى عندها ماما انت عايزه تلبسيني بنتها فاتن صح ما في واحده لحد دلوقتي اسمها فاتن داخل كان واحده اسمها فاتن كانت فاتن حمام الله رحمه وكانوا بيتنمروا على اسمها ده زمان ماما انا مش هتجوز اهدى اهدى عاصم يعني انت اللي اسمك نيللي تعالى ما انت اسمك عاصم برضو حاجه قديمه هيجننوني لا يا حبيبتي قال مش عاوزين يتجوزوا قال امتع ولا احلى ولا من الجواز اتفضل يا أستاذ اتفضل خير يا دكتور طمني عفت ماله. أنا قلت لك يا مدام نجوة مئت مرة قبل كده عفت بيه ما عندوش أي حاجة امال في إيه بس يا دكتور الموضوع عبارة عن استهلاك قصدك إيه؟ أنا مش فاهم أنا هقربها لك هل مثلاً موتور عربية ماشيه تلتمية واربعين ألف كيلو أداؤه زي أداء موتور عربية ماشي 10,000 بس يا أخوي احنا جايين عند دكتور ولا جايين نعمل صيانة العربية؟ وبعدين أداء إيه؟ بقول لك مفيش أداء خالص ما بيتعصبش طيب؟ طب جربت تشتميه؟ في رجالة كده تحب تتشتم؟ بقول لك إيه يا دكتور؟ أيوه أنا طول النهار بتفرج على إعلانات منشطات ومحفزات بتشوف حاجة جامدة كده محفزة جامدة كده محفز إيه يا أستاذ عفت؟ أنت عندك محفز يقعد البرج بيزا المايل قصدك إيه؟ أنا مش فاهم حاجة أنت محتاج لمتبرع شفت فيلم جاري الوحوش بتاع استاذ النور الشريف الله يرحمه لما كان محتاج حته قد العدسية من الانترلوب آه. انت نفس الحاله كده بس مش محتاج بقى حته قد العدسية لا يعني حته اكبر شويه آه ولو ما لقيتش متبرع فهنضطر بقى نلجا للطب البديل تمام انت هتروح للعطار تجيب لي منه نبات جينسينج آه. مع شويه سنوبر مع برطمان عسل نحل جبلي عسل النحل الجبلي ده هايل عشان حاجه بقى. انسى عسل النحل جبلي، انت تجيب نحل جبلي مع شوية نمل فارسي تطحنهم كده وتحطهم في كوباية وبالهنا والشفاء. اتفضل. شكرا يا دكتور. نورتونا. ان شاء الله نسمع اخبار حلوة كده قريبة. ان يا دكتور. شكرا. شكرا شكرا. سلامة شكرا. اه. خير يا دكتور؟ ايه؟ روح لدكتورة ميرفت قول لها توطي الصوت شوية عشان دكتور عاصم مش عارف يشتغل. على فكرة الأفكار اللي سمعتها منكم كويسة جدا ولا إيه رأيكم؟ اه فعلا يا معالي الوزيره افكار مبتكره وعظيمه للغايه أه لا واحنا بنوعد حضراتكم ان شركتي قصدي أه شركتنا هتنظم لكم حمله ما حصلتش في تاريخ الوزاره يبقى لازم نبدا الحمله في اسرع وقت طبعا يا معالي الوزيره احنا وصلنا دلوقتي لمية 104 مليون الناس ما عندهاش اي تقدير مسؤولية يعني احنا لازم تكون الحمله بتاعتنا مؤثره جدا أه احنا طبعا فاهمين ده كويس جدا حضرتك وعندنا افكار ثانيه كتير ممكن عليكم احنا مبدئيا كده نبدا بالافكار اللي علينا وبعد كده نبقى نشوف الجديد اللي عندكم، وعايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا ان اللوجو الاحمر عجبني قوي عن الاصفر. آه, اه حضرتك ما هو الاحمر ده تصميم. تصميم وعاجبني برضه الدويتو والحماس ولمس الاكتاف اللي انتم عاملينه. <تصميم> ما هو حضرتك احنا شركة وكنا زملاء كمان في الجامعه وهو يبقى ابن خاله. يعني شغله قرابه، برافو. باسم اه صحيح، انت تعرف دكتور عاصم كامل بهنسي؟ على حسب. فندم؟ اه اخويا وعمل حاجه حضرتك؟ انا فخوره قوي بدكتور عاصم ده له ابحاث مهمه جدا في مجال وسائل منع الحمل للذكور طبعا ما انا شخصيا جربته دكتور عاصم؟ لا يا فندم ابحاث الدكتور عاصم عاصم ده من وهو صغير انا بقول له انت هتبقى نابغه زي يدي عاصم هو عاصم ده يبقى ابن خالتي برضه اكيد ما هو باسم ابن خالتك يبقى عاصم مش ابن عمتك يعني يبقى ابن معلش يا في الشغل بس يا فندم معلش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفح> <تصفيق> يا فندم انا مضطر ارد مهمه جدا الو ايه؟ طيب ودوها المستشفى انا جايه حالا في ايه يا نجيب؟ انا مضطره امشي يا فندم المدام بتولد وحالتها خطيره جدا ليه في ايه؟ اصل ده العقيل السادس السادس؟ ربنا يعومك بالسلامه يا استاذ نجيب بعد <تصفيق> اذنكم <تصفيق> السادس هو ده مشرف الحمله كامل بيه؟ كير يا في حاجه؟ انا جابها لحضرتك شكاية الموردين عشان تمضيها ايه ده؟ خير يا فندم النهاردة كم في الشهر؟ عشر يا فندم دي بعض التصميمات اللي أنا خلصتها عايزاكوا تبدأوا في تنفيذها فوراً قبل ما أنا خلص الباقي ألو؟ أيوة روحي أنا آسف جداً جداً جداً جداً جداً آسف على ايه يا حبيبي؟ عيد جوازنا كل سنة وأنت طيبة أنا وانت حبيبتي معلش زحمه الشغل نسيتني بس ده لسه بكره فاكره زماننا كنت انا وانت بنحتفل بعيد جوازنا 8 تشهر في السنه <تصفيق> <تصفيق> زمان بقى خلاص كبرنا انا كبرت اوكي لكن انت هتفضلي طول عمرك سندريلا انا هعدي عليكي اخدك ونروح نتغدى في حته بره عندي شغل كتير قوي انت ناسي معرض دبي معرض دبي لسه قدامه مده طويله جدا المعرض ده مهم قوي بالنسبه لي لازم اجهز له من بدري طب بذمتك أنا ولا معرض دبي؟ معرض دبي؟ منور يا عمده بنورك يا دكتور والله ما عارف أقول لك إيه أنا جاي لك من أخر الصعيد من الحكاوي اللي بتتقال عليك خير بتشتكي من إيه؟ طيب يا دكتور حدانا في البلد الرجل ما يشتكيش من حاجة حتى الموت ولا يا محسنين أنت يا حمدين ما تلطجم أيوة والله يا سيد دكتور الحمدة دي عصر على عصر عشرة من عشرة قولي عشرين من عشرة تلاتين من عشرة أربعين من عشرة يا دكتور مكفية بقى التحاليل اللي قدامي بتقول إن العمدة اتنين من عشرة مه مش دي المشكلة يا دكتور وفي مشكلة أكبر من كده؟ أنا بخلف من النساويين دول تسع بنات نفسي فواج بنات إيه؟ أم الحسن والحمدين دول إيه؟ كنبارسات؟ أنا من كتر ما تعجبت من الموضوع بقيت هسمي البنات بأسماء الولاد أنا ما سميتش كارولين أنا نفسي فواج طيب إحنا كده عمدة محتاجين نعمل شوية تحليل آه ممكن كلمة على جنب. اتفضل <سكت> ايه ده يا دكتور؟ دي هدايه من عندنا هنا اسوي بيها ايه؟ هتخش حضرتك هت... ايه؟ اللي بتقوله ده يا دكتور عيب وحرام لا مش عيب وحرام ده عشان اعمل التحاليل عشان تخلف الوالد. ايوه بس دي صغيره قوي اتفضل واحدة كمان هنا اتفضل حمام اخر الطرقه شمال عنده تسع عيال ولسه عايز يخلف تاني ناس غريبه ترميهم في عالم مليان غش وخداع ونفاق ازاي الناس تفكر يا عوض ايوه يا دكتور ايوه ايوه انا مش قلت لك تروح لدكتوره ميرفت ولا دكتور عاصم مش عارف يشتغل من الزن ده قلت لها والله يا دكتور بالراحه بالراحه بالراحه ما تخافش يا حبيبي ما تخافش يلا يلا يا دكتور ايه يا دكتور ده فيه ايه ايه يا دكتور كده تتبور. شفت من يا يا دكتور تحب تشوفه يا دكتور يبقى تبطل عائلت وتخرط خال؟ دكتور نعم سيب الولد اهو الولد. الولد. أنا الولد الولد انا اشعف انت يا دكتور من فضلك انا بكلمك ثانية واحدة نعم ممكن اعرف ايه حضرتك عملته جوا ده؟ مجرد تهديد للطفل عادي وفي في حد بيسكت اطفال بالطريقه دي سيبك من الطريقه المهم النتيجه مش الطفل سكت خلاص سكت ايه الولد اتشل انت رعبت الولد ما ينفعش التصرف ده ابدا يا دكتور هو ينفع يعني المرسل اللي انا عايش فيه بسببك انا دكتوره اطفال وطبيعي جدا الاطفال تعيط وهي بتاخد التطعيم ولا انت يعني عايزهم يغني ويرقص هما بيطعموا خلاص يبقى مش لازم يتطعم لا, لا لا لا لا لا لا لا ده كده كتير قوي ده كده كتير كده كتير والله ما ينفعش احنا نبدا بالسبوت بتاع الاب اللي محتاس بعياله بيروح بيهم اماكن كتير قوي عشان مش عارف يصرف عليهم ده هيبقى مؤثر جدا لا بالعكس خالص انا شايف ان سبوت الام اللي بتخدم ولادها ومن كترهم بيغمى عليها ده هيبقى مؤثر اكتر في الاول لا طبعا سبوت الاب هيبقى مؤثر اكتر وبعدين ما تقوحش افتكر ان الوزيره اختارت اللوجو الاحمر بتاعي اللي ما كانش عاجبك امم <تصفيق> هاي ازيك يا ياسو ازيك يا هايدي؟ ايه الحلاوه دي يا بيبي؟ هو احنا مش هنكمل شغلنا ولا ايه؟ هنكمل هنج... آه حلو حلو سبوت الاب في الاول هيبقى تحفه. ايوه بس احنا لازم نعمل كاستنج فورا للاطفال عشان اعلان ونلحق. ياسمين شوفي عايزه تعملي ايه ونفذي فورا. انتي هتبصي يلا يا ماما. انا روحش في شغلي. ايه يا بيبي وحشاني؟ هنسهر فين النهارده؟ لا طمني طم الاول عملت ايه في الميتنج؟ عيب عليكي. هتعملوا الحمله؟ طبعا. انا بطله الحمله دي وش. يا بيبي دي حملة لتنظيم الناس وأنتِ ظهورك فيها هيحفز على زيادة الناس حد يصدق إن عدى علينا العمر ده كله؟ سنة معاكي يا سمسم بتعدي في منت. حبيبي ربنا يخليك ليا. هديتك طالما مصمم إن إحنا نحتفل النهارده. أنتِ هديتي، ثم إحنا لسه ما احتفلناش، مش هفتحها غير بكرة. أنا حجزت لنا سويت ثلاث أيام كالعادة. عشان نبقى لوحدنا بموت فيك مش هتبطل ابدا عايزه انا ابطل أهجل سويت ولا نبقى لوحدنا؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عارف يا كامل وحشتني قوي لمتنا وان احنا نتجمع مع بعض ايه راي تكلم باسم وعاصم ونخليهم يجوا يتغدوا معانا باسم وزفت ايه دلوقتي؟ بجد احنا ما بقناش نقعد مع بعض تصدق يا كامل انا بتوحشني شقه الدقي قد كده كانت مخندقه ولمانه يا بنت اللعيبه ما تيجي نخلص اكل ونروح انا وانت على شقه الدقي مفيش فايده فيك مش هتبطل الحاجات دي؟ عارف يا كامل؟ مم. نفسي اول لولادي يتجوزوا. هنعمل لهم ايه يا سمسم؟ ما ياما خليناهم. واحد عاجبه الصرباحة وحياة العزوبيه والتاني عايش في دور القلب المجروح. تقوليش مخلف هاني شاكر ولا فضل شاكر؟ والله بيصعب علي انت متخيل ان حبيبته وخطيبته يكتشف انها بتخونه مع عز اصحابه؟ ده صعب قوي. ده صعب ولا حاجه. ده موضوع عدى عليه سنتين. هو اللي مأفور. ما اعتبرها تجربه وعدت. بس عارف؟ احنا لازم نشد على العيال دول لغايه ما يتجوزوا عيال ايه يا سمسم دول رجاله مالهمهم هو انت مش عايز تبقى جد هو انت ان انا نفس العيال دول يتجوزوا عشان ابقى جد امال ايه انا عايز العيال يتجوزوا عشان يسيبوا البيت نمرح فيه براحتنا هو انت ما بتمرحش براحتك انا جبتكم عندي هنا النهارده عشان اللي حصل منكم ده عيب يا دكتور فريد انا كده كده كنت جاي لحضرتك لان حضرتك مدير المستشفى دي والعمله دكتور عاصم النهارده عيب وما ينفعش خالص هو العيب وانا جيت المستشفى بقيم نوم ولا ايه يا دكتور انا عاوز اشتغل بهدوء بس كده خلاص حضرتك الموضوع بسيط الاياطات والجرفه قطانيه لك تعت تشتغل براحتك شوف شوف بتكبس السرير زي بتقول لك جرفه لأ... انت عارف المتر كام في القطانيه عيب يا جماعه ما ينفعش نحل مشاكلنا بالطريقه دي الحل بسيط احنا نلغي قسم الاطفال من المستشفى شهد دكتور طب بقى ما نلغيش الذكوره الهي بتقول نلغي الذكوره، نعمل بيبي واحنا قاعدين بقى، ما تتكلم يا عم الفيمنيست حضرتك كان ايه العيادتي؟ ازاي اذا كان كل عياده معموله على حسب التخصص بتاعها؟ تمام يا دكتور دكتور عاصم، دكتوره ميرفت جديده معانا مش عايزينها تبدا والنفوس شايله، اعتذر لها يا عاصم لا اتفضلي يا دكتورة على دكتور على عيادتك عاصم انت صحيح دكتور شاطر وعبقري بس ده مش معناه انا هستحملك اكتر من كده بسيطه ارفد او اقولك انقل لي القطمية القطاميه خلاص بقى والنبي يا دكتور حقك علي والله العظيم ده دكتور عاصم قلبه زي البفتة البيضه بس هي ساعات بتروح منه <تصفيق> يا عنايات انا مش عارفه هو جاب منين الجرأة دي عشان يتكلم معايا بالطريقه دي ده بابا عمره ما عملها هو بيتكلم مع الحريم كلها كده بس والله قلبه طيب تحب اعمل لك ليمون لا مش عايزة حاجة. ممكن ادخل؟ اه اتفضل يا دكتور. <تصفيق> أنا آسف. تمام. ممكن آخد دي؟ لأ. يا عاصم تعال اتفرج على الفيلم ده حلو قوي. ايه يا ابن التفاهه دي؟ مش فاضي يا حبيبي انا عندي بحث مهم. تعال بقى ما تبقاش رخم، ده اخر فيلم شفناه مع بعض غبي منه فيه حبيبي مش فاضيلك لك. ليك حق تتنك ما انت طلعت جامد. في ايه؟ النهارده كنت قاعد مع وزيره الصحه، اول ما عرفت ان انا اخوك قعدت تقول فيك شعر. ما انت مش زعلان بحاجه. اخوك يا حبيبي من مطورين حبوب منع الحمل. يعني ما بقتش للستات بس، لا دي بقت للرجاله كمان. هم مش عايزين مساواه؟ خدوا مساواه، اهي، حبوب يوني سكس انما انت اللي كنت قاعد يعني مع الوزيره دي ايه الاستحكار ده؟ كنت بعمل لهم حمله تنظيم الاسره ايه ده؟ انت ايه علاقتك انت بحملات تنظيم الاسره؟ هيعلقوا صورتي في المستشفيات عشان الحوامل تشوفها فيقطعوا الخلف تفكير ساذج بس شغال ايه اللي ساذج؟ يا ابني انا صاحب شركه دعايه ايه ده بجد؟ اسكت اسكت اتفرج اتفرج اتفرج ايه لا لازم اطلع اقرا شويه ابوك وامك فين صحيح؟ مسميع لهم صوت يعني ابوك يا سيدي ابتدى الاحتفال المبكر بعيد جوازهم، خد امك وراحوا السينما والدنيا والعة ابوك ده حبيب ايه؟ اللي بيعمل متجوزين وكل سنه بيجي يعملوا نفس الفيلم اللي انت شفته ده زوفرينيا مجانين روح شوف شغلك مين؟ يا عم غور يا عم غور ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل يا يا عم الشوكولاته الشوكولاته دي بتاعت الضيوف الضيوف حاجه لا لا معل... كميني كميني يا معلم كملي شخبطه كملي يا بس يا ماما ايه يا هدى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يا أنسة ياسمين أنسة تلميتهم بالإشارات وزي ما حد شافني الصبح مش عارفة تعمل معايا هتجيني يا رب يخليكي المزة هتجيني يا رب يخليكي المزة وأنا واقف معايا على الكورنيشن روح أم مدخور يا ابني هنا زر ياسمين يعني تعمل لهم اوديشن اسمك إيه؟ أبو خلعه. خلعون خلعون ده اسمه باباكي؟ أنا ما عارفة باباي إيه اللي بيحصل ده ياسمين؟ استنى بس طيب خلاص يا حبيبي روحي أنتِ تعالى يا كيوت أنتِ أقف اسمك إيه؟ سيد مقشرة يا عسلايم مش أنتِ أنا ده أنا هنفخ في ايه؟ بعمل كاستنج للاطفال عشان الاعلان بقى دول اطفال عفاف خلعون وسيد مشرت ودول يعملوا اعلان دول يعملوا خناقه في السبتيه اللي مش عاجبينك دول اللي هيدوا الأعلان مصداقيه لازم يكون العيال مشردين عشان اهاليهم ما كانوش عارفين يصرفوا عليهم ايه ده؟ تصدقي عندك حق؟ كملي كملي اوكي روح انت يا حبيبي تعالى انت اقف هنا اسمك ايه؟ حموق حموق ده اكيد اسم الدلع اسمك الحقيقي احمد أعرفش. إيه انت يا يا حبيبي نزل ايدك من مناخيرك عشان بنصورك يا بابا حمق حبيبي شيل صباعك من مناخيرك ارجوك عظيم ياه اهدى اهدى يا استاذ حمق ولد جميل وهيفهم احنا عايزين ايه بص يا حبيبي انت هتطلع في التلفزيون فما ينفعش تطلع في التلفزيون وصباعك في مناخيرك ملكش فيه اه حط صباعك في مناخيرك لو عايز تحطه في مناخيري حطه في مناخيرك هتلاقيه لي قهوه ودخل لي اول حاضر يا دكتور عوض ايوه دكتور اللي جاب دي هنا الدكتور نور جابتها لي وقالت لي انت لحضرتك صباح الخير طب روح انت اقعد <تصفيق> هو احنا ممكن نبتدي صفحه جديده مع بعض دكتوره احنا مش في حرب عشان ابدا صفحه جديده او صفحه قديمه انا كل اللي طالبه ان انا اشتغل في جو مناسب عموما انا هحاول ادي التطعيمات في الوقت اللي انت مش موجود فيه بعد اذنك دكتوره نعم نعم بس ما فيش الوان تانيه يعني حاب أشوف. <تصفيق> ايه ده؟ ايه ده؟ كمل عملت معاها ايه تاني؟ كتمت لها بس لبيتها. <تصفيق> ايه ده؟ ايه ده؟ وانا اللي نازل ازعقلك عشان فاكرك معالي التلفزيون؟ مين دول؟ ما تخافوش ما تخافوش يا بنات انجوي، ده دكتور عاصم اخويا. دكتور؟ وانت دكتور في ايه بقى؟ في الذكوره. طب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا انت بتاع الليلادي. بتاعك ازاي؟ بيقولك لك ذكوره، ايه الغباوه دي؟ عاصم ما تكسبش البنت وقفت يلا بره بره؟ لا مفيش بره محدش هيطلع بره هدي نفسك يا بيبي؟ عيوني البيبي اتفوخي بعيد بقى يا حيوان انت هيفرد ابوك وامك طبوا علينا دلوقتي هنعمل ايه؟ لو على دي محلوله ابوك كلمني وقال لي انه هيجي بعد بكره من الاوتيل خد بقى شد شد ايه؟ شد شد, شد بس جرب هتعجب. هتعجبني مش دي لم الجاز؟ شد بس اتعامل معاها انها سر يعني شدها واكتمها <تصفيق> انا ما بحبش الحاجات دي يا <تصفيق> خليك حلوه بقى طب انا هاخد بقى عشان ما بس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شد كمان شد كمان عشان خاطري طلع بقى عاصم الفرفوش كفايه عاصم القتم من الرخم اللي كل الناس بتكرهه عاصم المعقدة ابو عاصم اللي كان بيلبس شيرز في عز الحر والله ولعي عاصم المريض عاصم تباير. <تصفيق> يا حبايبي الولاد ناموا من التعب <تصفيق> <تصفيق> بابا وماما يا رحمة <تصفيق> <تصفيق> ولاد انا يعملوا كده؟ اغص عليكم على تربيتكم اقسم بالله لولا مامتكم انا كنت بلغت عنكم بوليس الاعدام ليه ده كله بس يا بابا؟ ليه ده كله؟ اخص يا ولد اسيب البث ارجع الاقي القرف والمهازل دي ماما انا ماليش ذنب بس ما هو اللي جاب الحتتين انا ايوه انت بالامره لما قلتلي انت شكلك جعان يا عاصم خد حته وعلى كان فين يا دكتور يا عائل نجيب يومين يحصل كل ده ما احنا ما كناش نعرف ان انتوا راجعين النهارده يا سلام واحنا لو مش موجودين في البيت يتقلب اردغانه والبيت يبقى زي الزفت كده دي اخر تربيتي فيكوا اطفو عليكوا على خلفكوا الله وانا مالي يا سمسم ما انا طالعين اطلعوا انتوا تصفوا فوق واحنا نكمل سهر بس يا ما واحده مني يسال انتوا اشتعوا للضرب بتاع زمان اه. اه. اه يا اما الشمس السمسم على جتتي تاني اهدي يا حبيب خلاص يا حبيبتي خلاص عشان خاطري عشان صحتك دول كلاب ما يستاهلوش ما احنا طالعين لك خلاص خلاص احنا اسفين نوعدكم دي اخر مره الأسبوع ده هي كلمة واحدة، أنتوا مفيش غير الجواز اللي هيلمكم، مفهوم؟ ده أخر كلام عندي وأنا أخر كلام عندي جواز مش هتجوز أنا هتجوز هتجوز قدامي يا كلب، الشغل اللي معرض دبي يتخزن كله في مخازن الهرب وباقي الشغل يتوزع النهاردة، عايزين مني حاجة تانية؟ شكرا مالك يا مدام شو في إيه؟ ما مقلوبة؟ وانا أكلت إيه؟ أوه او او الفرح كان عالحب الحب كان كتبتها سميه ايه يا حبيبتي سرحانه في ايه في ايه مفيش هو ايه اللي مفيش انت من ساعه ما جيتي من عند الدكتور ده وانت شارده مني خالص الراجل ده قال لك حاجه قلقيتك نسافر بره فورا مفيش حاجه يا حبيبي ما تقلقش طب ونسافر برا ليه ما اجيب الزفت اللي بتزغط فيه ده وتكشف عليك استنى كشف. بس انا مش محتاجه عصب الدكتور قال لي ان انا محتاجه دكتور نسا وانا كلمت بليغ وحجزت عنده بكره وهيطمنه ان شاء الله طب والنهارده؟ الف مبروك يا دكتور، الف الف مبروك يا دكتور، دكتور, دكتور بليغ الله يبارك فيك مبروك يا حبيبي عوض قدم الشربات للدكتور ايه ده كمان شربات اتفضل يا دكتور طبعا عوض عايزك تفرق على كل حد في المستشفى فردا فردا إحنا عندنا حدث جلل. فاكر جدا يا دكتور بليغ. بس غريب قوي إزاي الخبر إنتشر بالسرعة دي؟ دي لسه الدعوة واصلة حالا. دعوتين إن شاء الله؟ دعوة تكريمي في مؤتمر تنظيم الأسرة. برضه أنا هجيب شربات وغموز وأقطعوا طرنشات عشان تنظيم الأسرة. لأ طبعاً. الأسرة على عيننا وراسنا. لكن في خبر تاني أهم وأجمل مليون مرة. خير شوقتني. ألف مبروك يا دكتور. ماما حامل. ماما مين؟ أمك أنت؟ أمك أنت بقول لك أنا ما ده مين اللي لك تقول لي كده؟ ولا أنت أنا لسه مكتشفه هي لسه ماشية من شوية ببببببب نو لك إيه؟ حمل من مين؟ من أبوك طبعاً أنت شكلك لما تلم إيه عليا لما, لما آه يا دكتور دولك يا دكتور يا برافو برافو يا ولاد اسعدتوني ايه ده الاعلام فيه كمية مصداقية كبيرة جدا، حتى الممثلين كده تحس ان وشوشهم ولاد فعلا مشردين. ما هو عشان المصداقية دي توصل لحضرتك بالسهولة دي آه انا اقترحت على ياسمين وصممت كمان ان احنا نجيب اطفال من الشارع بجد هم اللي يصوروا الاعلان. انا شايفة ان انت بتقترح وبتصمم. <تصفيق> <أوه>. <تصفيق> اهم حاجة طبعا ان الاعلان عجب حضرتك، وقفل استاذ نجيب عشان نشوفه وناخد رايه. لا لا لا انتداب على اسوان، ده لو فضل قاعد جنب المدام هيجيب لنا العيل السابع. <تصفيق> سنان <سابقاً>. الو <تصفيق> ايه يا ابني عملت زن زن انا في ميتنج امك حامل امك قرع انت بتصل بيه عشان تستظرف وتخش لي افيه يا حيوان انت وانا من انت بهزر معاك بقول لك امك يلا امك اللي هي امي ايوه اللي هي امنا كلنا حامل ازاي يعني اسال ابوك اللزج بقول لك ايه قابلني دلوقتي حالا علشان نشوف حل في المصيبه دي <تصفيق> ايوه انا قلت لك <تصفيق> يعني احلى شوربه يا باشا ادريس تسلم ايديك معلش هتتعب معانا شويه يا ادريس الكم شهر الجايين اوامرك يا باشا والف سلامه للمدام خير؟ هي تعبانه ولا ايه؟ لا المدام حامل كامل هي مين اللي حامل؟ مدام سمية يا راجل يا مجنون لا حول ولا قوة الناس ليه يا كامل بس كده؟ من فضلك ما تحرجنيش احرجك؟ احرجك ليه بعد الشر؟ واحنا بنعمل حاجه غلط؟ بالعكس انا في قمه ساعتي وانا في ديك الساعه لما شجره العيله تكبر كمان وكمان والله انا متلخبطه انا مش مصدقه معقولة انا حامل ايه ايوه طب احنا هنقول ايه للاولاد يا ستي لما يجي وقتها يلا حبيبتي القطر رايح فين هو الكلام اللي قاله دكتور بليغ ده بجد ولا ايه شفت مش قلت لك ان بليغ ده مش هيتبلف بقه فوله ايه حيوان انت ما سلام عليكم مساء الخير عوافي حتى يعني الكلام بجد ولا مش بجد يا بابا يا باسم امك حامل نهار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اسود انا سامع في ايه دلوقتي يعني ايه يعني هنوري وشنا للناس ازاي هنقول لهم ايه هو حامل من سواق ايه <تصفيق> يا كريم انا اسف يا روحي ضايقوني ايه يا حبيبي في ايه ايه المشكله في كده والله هو لما ماما تبقى حامل وهي في السن ده بالاضافه الى ان عندها 2 شحوطه زينا فدي ما تبقاش مشكله دي تبقى فضيحه فضيحه فضيحه ليه بقى ان شاء الله هو انا عملت ايه غلط على فكره اللي متجوزه ابوكم سمية. لازم يعرفوا الحقيقه وبعدين الاطفال دول نعمه كبيره من عند ربنا جايين زعلانين قوي المفروض تبقوا فخورين ببابا وانا وماما فخورين بايه وانتم جايبين ميداليه لمصر؟ لا جايبين عيل جديد لمصر ما كنت تمسك نفسك شويه هقول بص بص ماما حبيبتي نعم انت عارفه ان احنا بنحبك احنا كمان عارفين ان انت بتحبيني قوي قوي يا حبيبي ماما انت حامل في الكام؟ الدكتور بليغ بيقول في التاني حلو التاني يعني لسه في الاول قصدك ايه يالا؟ قصدي نشوف دكتور شمال يخلصنا من القصه دي هو ايه اللي شمال؟ وانا بعمل ايه يا ابني انت؟ ولا هو ايه ابوك؟ ابوك في عز قوته دلوقتي هيعمل ايه؟ لي ثلاثة بالله العظيم كلمة في الموضوع ده ثاني هطلع اجيب الطبانجة افرغها في دماغياتكم انتوا الاثنين اتلموا واسمعوا بقى اللي في بطني ده ابني زي ما انتوا للاسف ولادي ويمكن البيبي ده يطلع عليا احن منكم انا مش عايزه حد يفتح بابه في الموضوع ده ثاني ابدا مفهوم بقولك يا ياض انت وهو انا المدام عندي بتتوحم وانا مش عاوزه تشوف المناظر دي اطلعوا بره بره بره بر. إيه اهدي يا ماما وقلتها يا كامل معلش معلش يا راجل امال انا ليه بجيب جديد <تصفيق> ابوك وامك دول اتجننوا دول اتجننوا رسمي بقى واحد في سني وفي مركزي وفي شغلتي دي امه تبقى حامل امال انا اقول ايه للوزيره اللي انا بعمل لها حمله تنظيم الاسره اقول لها ان امي في السن ده وحامل ده مش معيد تسحب مني الحمله حمله ايه يعني انت مركز في الحمله وسايب امك الحمله يلا انا بتكلم على شكلنا يلا شكلنا يلا قصاد الناس ولا الموضوع ده احنا لازم نخلص منه غصبنا عن عين ابوك وامك. ازاي بقى يا فالح؟ ما انا قلت لهم يروحوا للدكتور شفت ابوك عمل فيا ايه؟ هو انت شايفني ازاي يا ابني؟ حلاق صحه قاعد معاك انا؟ ما انا دكتور يا حبيبي. مش القصدي عصومي بس هي تخصصات يعني. حبيبي الموضوع مش محتاج تخصصات، الموضوع محتاج حبايتين ونخلص منه. طب افرض امك هيحصل لها حاجة. انت اتجننت يالا؟ هاذي امي؟ امي. بص طالما الموضوع في الاول يبقى ما فيش قلق. بقول لك ايه يا روحي؟ امم انا نفسي اختار اسم من الاسامي الجديدة. خصوصا لو ولد يعني مثلا هم مش عاجبني يا كمولة انا عاجبني اكتر ساقب ساقب ايه هو بندقيه لا نخلف سمسمية يا ابن الظريفه طب واحنا رحيد نفسنا ليه مش عندنا عاصم وباسم يبقى نسميه قاسم او حاسم حاسم ايه ايه اللي انت بتقوله ده اخلف عايل كل ما يجي يعدي السكه يقول له حاسم صباح الخير عليك مينه حبيبتي وحشيني قمر <تصفيق> كمان عاملين ايه؟ ايه اللي جابك؟ ايه؟ قصدي آه يعني ايه اللي جابك بدري خير؟ ما انا كنت بكلم خالته بالصدفه وعرفت موضوع البيبي ده اه بالك يا رب ان شاء الله بصي يا خالته صدق يا باسم ان انت رخم انت زي ما تقوليش ان خالته حامل؟ معلش يا خالته العكروته فاجئتنا انا من فرحتي عايزه اقول لي الدنيا كلها بحب. كامل الولاد قاعدين يقفوا بتنقل ايه يا راجل يا طيب؟ ده عصير لمدام سميه، البيئه اللي يضرب لها في الخلاط جزر على برقوق على برتقال عشان ده مفيد للحم. طيب روح انت وديلهم الشاي والنسكافيه عشان ما يبردش وانا هعمل العصير بنفسي. طب ما على العيله ما انا بعمله بنفسي اهو. ما يدريش، انا الدكتور، يعني لما انا اعمل عصير اكيد هيبقى ابيض 100 مره من اللي انت هتعمله. اتفضل. روح روح. بسرعه عشان ما يبردش، بسرعه. هاد. حاضر. بسرعه. حاضر. الله يا رب تطلع بنوته ياسمينه ايه رايك في اسم سولوناز مش تحفه؟ حلوه قوي يا خالته وجولفينار كمان حلوه قوي. مم. ايه رايك يا باسم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب ناخد راي عاصم جولفينار ولا سولوناز؟ انا رأي يا سبورتاج يا توسان حسب برضو انت معاكي كام؟ اتفضلي يا ست الحباب ذوقي بقى اعمال ايديا. اعملي عصير بايدك؟ طبعا يا حبيبتي هو احنا عندنا اغلى منك؟ وبعدين انتي دلوقتي حامل يعني محتاجه حاجات مفيده ده بقى عصير تفاح على ليمون على جزر على كرفس على شويه كيو خفيف كده لا لا لا بجد مش قادره انا لسه فطرانه مش هقدر مش هقدر سمسم سم ارجوك كفاية ده يا حبيبتي المكونات اللي قالها عاصم مفيده جدا للحمل أوه مش قادره استحمل ريحه الكرفس يا كامل بجد نفسي هتغم علي ابوك كده قطع الخلف هو كان قاطع من زمان مش عارف اصلا ايه اللي شغله الله طب والله لذيذ جدا جربي كده اه معلش يا ماما بق واحد الغممان هيروح قلت لك مش قادره مش قادره بليز كامل بجد طب لحظه لحظه تبقى ازاي اللي عامل عامله كده ما تقول لهم احنا حاطين فيه ايه؟ طب خلاص يا حبيبتي انا فهمت أوه. دي قرفه الحمل مم. خلاص ما تضغطوش على ماما اكتر من كده ما تيجي نطلع نرتاح في الاوضه شويه الله مم. عن اذنك ياسمين تصدقني ده ايه ده؟ ايه ايه؟ ايه الريحه الغريبه دي؟ آه بوتشي كامل مش قادر استحمل ريحه بوتشي حبيبي طب ايه؟ ولا انت وهو ارجع من الشغل ملاهوش ملوش مكان في حياتنا خلاص من عناية يا بابا هروح ادي واحد من صحابي يكون عنده قصر اخرص يكون عنده قصر طب بالمره بقى عايزين احنا نقعد ولا نمشي؟ اه هنستحمل ريحتكم آه، سو كيوت هو الواحد يري زي باباكو ده فين؟ كارفور في الرف بتاع البيت مساء الخير يا دكتور آه، بصراحه انا كنت عايزه حضرتك في موضوع كده مهم تفضل ميرسي قوي آه أنا أسفة جداً إن أنا بزعجك وقت البريك بتاعك لا ولا يهمك خير مبروك على إيه؟ مش ماما حامل <تصفيق> أه شكل قوي في حاجة تانية؟ آه, آه عندي بصراحة واحدة صاحبتي متجوزة بقالها سنتين بس هي حرام ما خلفتش لحد دلوقتي المشكلة مش عندها وجوزها راح لدكاتره كتير جداً ومحدش عارف يوصل لأي نتيجة طيب هم مستعجلين على الخلفة ليه؟ يا دكتور بقولك بقالهم سنتين دي الاشعات والتحاليل هي جابتهم لي من وراه لانه مكتئب جدا ورافض يروح لاي دكتور ده مزودها قوي ايه يعني ما بيخلفش آه دكتور عاصم هو انت بتكره الاطفال لا طبعا فيش حد بيكره الاطفال طبعا بس يعني صداع وزن ومسؤوليه وطلبات ما بتخلصش تقدر تقولي يعني بشفق عليهم طب جرب كده وانت في عز حزنك وزعلك تبص في وش طفل صغير وشوف ايه اللي هيحصل لك. في امل ان شاء الله. ممكن تقنعيه جيلي؟ اخبار عروستنا ايه النهارده؟ عروستنا ايه يا صباحيتها؟ قصده اخبار ننتنا ايه النهارده؟ والله تعبانه قوي قوي يا اولاد الواحد كان نسي مشاكل الحمل ده وتعبه لا لا لا انت قدها ادوه يا ماما ويلا بقى عشان تاكلي ده عاصم عاملك شويه شوربه بروكلي على كروم. إيه حاجه مش مفهومه إيه؟ لا بحب البروكلي ولا بحب الكروم <تصفيق> ما انت ما جربتهمش مع بعض بقى بيبقوا ميكس خطير يا ماما وبعدين مفيده للننه انا ملاحظ عاصم انك بقيت مهتم بصحه ماما قوي بتطبخ لها بايدك حبايبي كيوت حنينين عليا ايوه يا بابا يعني انتوا علمتوني وكبرتوني وطلعتوني دكتور ليه عشان تطبخ لا مش هطبخ عشان عشان قافيتكم في اللحظات اللي زي دي طب انت ايه؟ دي ماما تقور بس ده انا الحمل عنها الله هو حمل عشان تشيله ده حمل هنسيب بقى المهم ونتكلم في التشكيل حمل ولا حمل المهم ان ماما تاكل يلا يا ماما تاكلي يلا لا لا لا لا, لا مش قادره تاكلي لا التاكلي ده مفيد يا ماما عاصم عنك انت انا هاكل ماما صحيح سواها القطر قاعد معانا بقول يلا القطر رايح فين؟ اتفضل يا بابا هو معانا ولا معنا ايه؟ معانا ايه؟ شفت بابا بيسوق ازاي؟ يعني ايه مش هتيجي؟ ما تبقاش مش الشله كلها هنا هايدي والنبي سيبيني انا مش في الموت خالص. على فكره انت متغير قوي بقيت خنيق جدا معلش ظروف وهتخلص قريب ويلا يلا اقفلي دلوقتي خمس دقايق واكلمك. ايوه بتعمل ايه؟ وانت مالك؟ انا كنت بكلمك عشان اسالك عملت التعديلات بتاعت السبوت الجديد ولا لا؟ مش شغال ومش هشتغل. وانت لسه متضايق عشان ماما طنت طب لعلك بقى احساس لذيذ جدا ان انت يبقى عندك اخ صغنن كده طب ربنا يكرمك وامك تبقى حامل عشان تجرب الاحساس اللذيذ يا لذيذه <تصفيق> لا يا عم انا بابايا مش هالي زي باباك يا بنت خفه الدم دي ايه ده أول مره اكتشفت كده يلا اقفل عايز انام يا بروفيسور العيله امك ما حصلهاش حاجه هي الشوربه طلعت مضروبه ولا ايه بص يا حبيبي امك شربت الشوربه من نص ساعه بالظبط يعني المفروض تشتغل كمان دلوقتي يا ابن العيبه ولا بتاع كرنب لا بتاع بروكلي يا <تصفيق> غبله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خير يا بني اغ طمني اتفضل اتلعب عارف خالي عايز اشوف شغلي اهدا اهدا يا بابا اهدا إيه ان شاء الله هنطمن على ماما مش مهم البيبي خالص المهم ماما بيبي ربنا يستر على البيبي ماما حملت في سن كبير قوي وشيء متوقع ان البيبي انتوا بتقولوا ايه يا اخي حرام عليكم ما على امكم اخرسوا خالص بسم الله الرحمن الرحيم ابيض اما استدعوا ربنا يستر هو ايه مين الدرمالي ده؟ ممرض خير <تصفيق> شو ماية عاملة إيه؟ طمني طم يا نرسي. خير إن شاء الله. أنا هشرح لحضرتك. الموضوع جو. لا! ما تقولش مش عايز أسكت. حضرتك سألت وأنا عايز أشرح لك. أنت إيه يا جدع؟ ما عندكش قلب؟ هو أنت شايفها سهلة يعني إنك تقول ان النونة صيطت؟ ولا هي يا حبيبي، البركة فينا إحنا. النونة تقل صيطت يا أستاذ. الجنين جوة مستقر في البطن وزي الفل. أمال إيه اللي حصل؟ غازات. غازات المدام قالت للدكتور انها ضربت شوربه كرنب على بروكلي دول بقى مع بعض عملوا لها غازات بتحاول تنطلق وانطلقت الدكتور شغال جوه ادها حبوب فحم وشويه كده وهتظبط المساله انا بس عايز اقول حاجه يا النهارده تبيتها في مكان مفتوح ممكن نسيبها النهارده ونيجي نستلمها بكره كامل يا عيون كامل هو انت متاكد ان كتر التمارين دي ما فيهاش خطر على البيبي يا حبيبتي يعني انت يرضيك الولد يتولد بشد عضلي ولا كرامب بليغ اللي اداني التمارين دي وقال لي انك تعمليها ثم انا تفتكر يعني هضحي بالولد اللي بتمناه من الدنيا تتمنى امال احنا ايه بابا ولاد عمك انا لو ربنا رزقني بولد هيبقى عندي ولد وبنتين ومين قال لك مش يمكن يرزقك ببنت برضه طب يلا بخفة ده ما قالك تعالوا العبوا بقى وشجعوا ماما يلا ما انت اهلي على فكره يلا يا ماما يلا يلا ننط الحب لا لا, لا لا لا لا خلاص انا تعبت وضهري مش قادر طب خلاص اه مش قادر لا لا خلاص. اه لازم تكملي التمارين وما تبقيش نوتي اه ولا ايه شجع ماما يا عاصم يلا يا ماما يلا حبيبي لا لا متقعديش ما اقعدش ايه الدخت. بقى للدخت لا طالما داخل خلاص سيبوها بقى كامل إيه بجد انا زهقت من قعده البيت بمشي في البيت بلعب في البيت نفسي بانزل الشغل لا يا سمسم احنا اتفقنا طول ما انتي حامل هتفضلي في البيت لما تولدي ده بنتكلم نتكلم آه بابا آه ماما عندها حق مش عشان هي حامل يعني هتقعد برطه ايه برطه دي يا ولد مش قصدي يا ماما بقولك يا حبيبتي مش انت كان نفسك نقضي يوم عائلي جميل مم. ايه رايك لو نطلع بكره الفيوم نقضي يوم عائلي جميل بيقولوا بقت تحفه وبرده تغيري جو بدل ما تقعدي زهقانه كده نعم انا بجد زهقانه بس كمان مكسله اسافر بقول لكم ايه؟ انا لا يمكن اسيب السفر تسافر ده وانا عندي شغل، حد قال لك تعالى؟ ولا ااا آه عاصم ما يقصدش يا بابا، ده مهما كان بابا رب السفينه برضه، هو يقصد انك يعني تروح شغلك وتبقى تحصلنا براحتك، المهم رايك انت يا بطه والله ممكن اسافر بس نقول ياسمين تيجي معانا عشان تسليني طب انا مش مسافر آه خلاص ماشي ماشي ها آه. حسبي الله نعمل الوكيل والله المانيا دي ما جابتش الا فريق الباير ترمبت البنزين بازت تاني ايه, إيه ترمبت البنزين بازت ده انت لسه مصلحها من خمس سنين شوف طب والحل نوصل للفايوم وابعثون شي يشيلها وهنوصل ازاي بس ممكن نطلب اوبر ونبي نقطينا بسكات، انت ايه اللي جابك اصلا ايه يا شباب عايزين مساعده ولا حاجه اه والنبي كنا ايه ده نادر باسم نادر ماسم ايه ايه الصدفة دي في خناقه ولا اه ايه ايه الموضوع لا خناقه ايه دول اتعنت وكنا طالعين الفيوم بس عربيت اخويا عطلت طالعين الفيوم ده انت حظكم السم ده انا كنت رايح الفيوم بط تعال تعال يلا بينا اركب يا ماما اركب ايه هنركب معي؟ اه اه صاحبي صاحب اركب بس ايه الروشنه دي كلها انت رحت بط ولا تشقط بط؟ مساء الخير سنور متشكرين قوي قوي على ايه وحضرتك تعرف الاولاد منين ها منين منين, <تصفيق> منين. اه ايوه هقول منين منين من المدرسه كبير مم. كبير من نادي يا ماما نادي. نادي ايه ما انا عارفه شله النادي كلها بس يا رخمه ده مش من شله النادي ده كابتن نادر مدرب الشيش مدرب آه. شيش ايه اه راح استطبط يبقى مدرب شيش طاووق مظبوط كنت تسمي التمرين بتاع من اخر النادي والله بعد دقيقه بس اخويا بيتصل لا اتفضل الو ايوه يا امس ايه حادثة؟ ما الشارع يعني ايه يعني ايه ده لك حالك انا جبتهم ده في ايه يا جدعان في الشارع اروح له راحوا يا دمي راجل <تصفيق> عايز <تصفيق> يا رب طمنوني إيه إيه إيه إيه على امك هي جوه مع دكتور بليغ بيكشف عليها عملتوا ايه في امكم يا سفله احنا احنا نهزم من شايف عاصم ابوك بيقول لي قال بيقولوا بس مراته برضو قلقان عليها يا فندم مش صاحبك ده هو لك بس يا بنتي بس يا بنتي بنت. صاحبكم أه هتصدق واحده سياره طمنا نفسي الحمد لله يا فندم مدام سميه زي الفل الدكتور جوه بس بيديها حقنه وان شاء الله تروح معاكم النهارده يعني الحمد لله البيبي كويس؟ تمام وزي الفل وفي مكانه، كل اللي حصل بس إن مدام سمية ضهرها كان قافش عليها شوية، قافش؟ آه ما شاء الله يعني أنت ما بتجيبش خبر وحش. تلاتة بالله العظيم اللي أشوفه منكم يقرب لسمية تاني لعرقاش وبستاني. آه بقى هو ده ذات الخير كل ده عشان خدنا أمنا الحامل نفسحها في الفيوم وإيه اللي حصل؟ عربية وقفت <تصفيق> معلش انا بزعجك اسالك تاني اتفضل يعني الحمد لله الام والبيبي سلم يا فندم مدام سمية في الشهر التالت كده الحمل ثبت تماما اول ما ميرفت رشحت حضرتك انا ما ترددتش خالص ان انا اقنع شادي ان هو يجيلك لك لان هو ما بيحبش يروح لدكاتره بس انا باثق في راي ميرفت انا ما بقاش عندي ثقه في حد ما حدش يثق في واحده ستة ابدا لا ستات ولا رجاله من فاتة منين الدنيا من فاته والله عندك حق يا استاذ شادي، في الزمن ده فعلا صعب تلاقي حد تثق فيه. ايه ده يا دكتور؟ انت بتشجع شادي على اللي هو بيقوله؟ لا انا قصدي يعني ان استاذ شادي اكيد راح لكذا دكتور قبل كده وملاش نتيجه، فحصل له في الثقه. انا مش عارف منال مصممه ليه على موضوع الخلفه. هنستفيد ايه لما نجيب طفل بريء في دنيا مليانه كذب وخداع وخديعه. الله يا استاذ شادي، انت بتقول حكم يا استاذ. حكم؟ بونبوني؟ شكرا. حكم ايه يا دكتور احنا جاينك عشان نخلف ولا تقفلنا من الدنيا واللي فيها؟ اصل الصراحه يا مدام دي نفس وجهه نظري وبعدين كلامه مقنع الراجل. مقنع ازاي يا دكتور؟ شادي عنده كتاب عشان تأخرنا في خلفتنا تقول لي كلامه مقنع ازاي يعني؟ لا لا لا مش مش لدرجه الكتاب يا استاذ شادي فك فك يا استاذ بونبوني يا استاذ شادي ناخد الحمرا لمراتي. اتفضل. اتفائل يا استاذ شادي انا عايزك تتفائل. انت بس لما هتمشي على الادويه اللي انا هكتبها لك ان شاء الله يعني هيبقى في نتيجه وربنا قادر على كل شيء. فعل ربنا قادر على كل شيء. ده حتى ميرفت قالت لنا ان امك حامل في الإكسرا تايم طيب اتفضلوا اه، بقى عشان عندي عينين تانيين دكتور حكت اتضايقت من حاجه؟ يا ستي ولا دايت ولا اتنيلت مع السلامه عندي عينين تانيين يلا يا ستي الله يبارك فيك يلا مع السلامه شكرا إلا. على الجونجوني العفو يا حبيبي جونجوني اسمه بونبوني يلا مع السلامه ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ انت قلبت دكتور دايت ولا ايه؟ وزباين داخلين وزباين خارجين ولا على بالك اي حاجه. ده ايه ده؟ تقول لها ايه؟ دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي عياده. اه مش عياده تخويه. مفيش سجاير هنا. ادي يا سيدي السجاير. قول لي بقى هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها؟ ولا انت جبت اخرك يا عبقريين؟ مفيش فكره جديده؟ انسى. امك دلوقتي دخلت في الرابع، يعني اي محاوله من اياهم هيبقى فيها خطوره على حياتها. يعني ايه؟ هنستسلم خلاص؟ لا ما احنا لازم نفهمهم بالراحه كده. نقولهم ان احنا رجاله كبار ولينا اصحابنا ومعارفنا وموضوع حملة ماما ده هياثر على شغلنا، فعشان كده لو هيتعرف يبقى يتعرف في قدية الحدود ولأن البرنامج الأكثر مصداقية فريق الأعداد وصل لقصة غريبة جداً كان ينبتدي بدكتور بلي خملي. هل عادي أن يحصل خلفة أو حملة لحد في سن مدام سمية؟ أشوف هو في الحقيقة هو شيء مش عادي طبعاً لكنه بيحصل أحياناً إيه الميكروباس اللي ده وإيه الكابلات دي؟ إيه ده؟ أه بالنسبة للأستاذ كامل ممكن تحكي لنا عن شعورك لما عرفت الخبر؟ الحقيقه انا قلبي كان هيقف من الفرحه ومن خوفي على حب عمري ربنا يخليك ليا مدام سميه عملتي ايه لما عرفتي الخبر انا بصراحه اتلخبطت جدا وتخضيت واستغربت وكنت خايفه قوي ومكسوفة بس الحقيقة بعد ما الدكتور بليخ طمني مني وشفت الفرحة في عينين كامل الحقيقة أنا كمان كنت فرحانه أنا قوي مش مصدقة نفسي طيب بالنسبة لأولادكو يعني أنا عارف إن هم رجالة كبار وكده يعني موضوع الحملة ده ما سبب لهمش أي إزعاج إطلاقاً الله دول فخورين بابوه بعد إنتاجنا يعمل إزعاج <تصفيق> الله أهو الأولاد اهو تعالوا الأولاد تعالوا طب يعني... نعمل ميك اب طيب يعني عاصم باسم تعالوا حان اولادي الدكتور عاصم كامل والاستاذ باسم كامل اولا دكتور عاصم مبروك على حمل والدة حضرتك اه والدة حضرتك عاصم قولني ايه اللي جاي ده هيبقى اخوك أستاذ باسم هل حضرتك جاهز لاستقبال مولود جديد في البيت؟ جاهز إزاي يعني؟ ألبس بامبرز ولا أحط بزازة ببقي؟ الشايفت على العيلة على فكرة عاصم وباسم فرحانين أكتر مننا إن هيبقى في بيبي جديد ما شاء الله ما هو باين فعلاً خليكوا قاعدين زي ما أنتوا إزاي ما عليك يا فندم بخير تحب حضرتك نبدا بافكار حمله اعلانات الاوت دورز ولا نتفرج على السبوت الجديد لا مفيش داعي هو من ناحيه الفرجه فانا اتفرجت اه واضح ان ماما الاعلى مشاهده طيب يا استاذ احمد احنا هنكرر الدواء تاني واحتاج اشوفك كمان 15 يوم باذن الله يا دكتور اتفضل شكرا يا دكتور لا لا سلام عليكم السلامة السلام ايوه يا دكتور ايوه ادخلك اللي بعده؟ لا ما تدخلش حد انا مش قادر اطلع اعتذر للناس اللي بره قول لهم الدكتور تعبان. طب الدكتوره مرفت كانت عايزاك ادخلها ولا اقول لها لا تعبان ايه ادخلها طبعا. يلا بسرعه امتنح ليه؟ آه دكتوره مرفت ايوه اتفضلي ميرسي عود. عوض صباح الخير صباح الخير يا دكتور ادخل يا ام ياسين اهلا أهل أهل وسهلا اتفضلي أهل أهل يا فندم اتفضلي عامل ايه يا دكتور؟ تمام انت اخبارك ايه؟ انا الحمد لله ايه الموضوع؟ ام ياسين عندها مشكله واول ما عرفت ان انا اعرفك صممت انها تقابلك على طول. ايوه بس دكتور امراض ذكوره ايوه اعتقد دكتور بريخة هيبقى افقد هو دكتور امراض نساء لا انت ما انتش فاهم يا دكتور انا مش عايزاك انت انا عايزه بابا وماما نعم انا داخله على الستين وما جبتش غير ياسين ونفسي أخوي فكنت عايزه اعرف بقى ابوك وامك عملوها ازاي خد ام ياسين واطلع بره يا دكتور ليه؟ خد ام ياسين واطلع بره بدل ما انا اللي هوريك هم عملوها ازاي انا اسفة اشوف عملوها ازاي ايه؟ سوري سوري احنا قلنا ايه غلط انا اسفه جدا شايفاهم بتشاو ازاي الولد طالع شاي قوي زيك. الولاد جم ولدتي؟ ايه ده؟ السونار عملته النهارده توأم توأم تليد وبريهانت يعني ايه يعني انت مستغرب ان في بريهاند ومش مستغرب ان في واد اسمه بريد، ده بريد ده اتلغى يا بابا تليد على موم الف مبروك تربوا في عزكم يا حبايبي مش انتوا اخواته أه بكبار بابا ماما احنا كنا جايين وعايزين نبلغكم قرار مصيري خير خير قول يا حبيبي قول احنا هنسيب البيت وكل واحد فينا يعيش لوحده انتوا تدونا كباتن ولا ايه في 60 دافيه الباب يفوت جمل استنى يا كامل انتوا بتعجبوني عشان انا حامل ده انا ذنبي ايه ايه الغلط اللي انا عملته ايه اللي بييجي عامله وما عملتوش؟ حرام عليكم تعذبوني اكتر من كده. انا بقى اللي هسيب لكم البيت ومحدش عرفني طريق ابدا. اه إيه؟ ماما آه ماما في ايه مالك مالك؟ آه ما تسامحيش نفسك. دول من دلوقتي مش ولادنا. لا يا كامل، لا ما تقولش كده. اللي في بطني ولادي وهم ولادي. وانا مش هسامح نفسي ابدا لو حد ساب البيت. عاوزين تأذمكم؟ خلاص يا ماما. احنا هنعمل اي حاجة ترضيك. اللي يرتدي إن محدش منكوا يسيب البيت ده غير وهو متجوز ورايح على بيته تهزرش بقى طب بقول لك ايه اقفلي عشان شكلي دخلت بيت غلط <تصفيق> انت كمان ممكن نفهم ايه اللي عملتوه ده ايه ده فيش مساء الخير بالهدوء بالهدوء بابا انتوا ازاي تاخدوا اوضنا انا حر ده بيتي ايه الرد ده ايه ده يا كامل هو انت ما قلت لهمش يفضوا اوضته حبيبتي اقول لهم ليه انا حر ده بيتي عرفنا انه بيت ده محدث قوي معلش يا حبايبي اصل اللي جايين ولد وبنت يعني لازم لكل واحد اوضه طب الجوكر والكومي ده يعملوا ايه؟ ليهم اوضه فوق في الروف الروف ايه؟ واحنا جايين نركب لك الدش وبعدين الاوضه دي هتكفينا احنا الاثنين يا حبيبي ده مؤقتا مؤقتا يعني ايه؟ هو هيدني اوضه ثانيه على الروف الله مش المفروض انكم هتتجوزوا او على الاقل واحد فيكم هيتجوز ويسيب الاوضه للتاني ما احنا قلنا قلنا نريحك ونمشي انت اللي قعدتي تقولي مش هينفع أصلي... تاني برضه بتايدوها؟ انتوا عايزين تموتوني حرام عليك ولا تعبانه ده على وش ولاده اه يا كامل لا لا لا لا ولا انا ما فاكركم لا يالا اتفضلوا يلا في داهيه هننام دلوقتي عشان صحابيه مسافرين مسافرين رايحين فين انا حر ده بيتي <تصفيق> ايه ده بيت انت مسافر بالبيت ولا ايه مسافرين رايحين فين رايحين سكه ماما على وش ولاده خلاص ستي تعبانه شويه كبلتي <تصفيق> هي روح <الوحن>. عايزه جن <تصفيق> في ايه يا ابني ملك طب انت عارف ان انا لو لقيت واحد زي باباك ده همسك فيه بايديا وسني هو فعلا يليق عليكي طيب طب تصدق يا ياسمين انا ساعات بحس ان بابا ده عامل مصيبه ولا كارثه فبيعامل ماما كده عشان ما تكشفوش مصيبه زي ايه متجوز عليها مصاحب مثلا اصل ما فيش كده ليه يعني يا ابني عشان خدها وسافر على فكره بقى في زي باباك كده بس قليلين معظم اللي متجوزين بعد اول سنتين كده بيبقوا مش طايقين بعض بس عندك واحد زي بابوك بص بيعامل مامتك ازاي لا هو كده ياسمين انت مش تحسي اهو الحنين بيتصل يا ستي ايوه باسم يا حبيبي مبروك احنا اول ما وصلنا اسكندريه مامتك ولدت على طول اخواتك ما استنوش حتى للتاسع خد اختك بريها انت عايزه اتكلمك <تصفيق> الحمد لله على السلامه يا ماما الحمد لله على السلامه يا حبيبتي الله يسلمك يا حبيبي بابا قال ان الولاده كانت سهله الحمد لله اسهل من ولادتكم كامل يا يعني. بص البري شبه باسم ازاي بعد الشر عايز بنت تبور ولا ايه للاسف باسم شبهي لكن بريهان وتليد شبهك انت يا قمر <تصفيق> الف الف مبروك عقبال ما تفرحوا كده ببلاد ترهام وبليد بليد ايه بقى جمد. لما أخذ يا باشا لسه ما حفظتش الاسامي اتفضلي يا هاني من لا لا لا لا بص بقى يا كامل انا من ساعه ما حملته وانت عملت تضغط فيا ولسه واكلين كتير، أنا مش قادرة آكل ولا أشرب. أجيب لحضرتك شوية حلاوة طحنية؟ لا، إعملي كوباية حلبة، أسد للرضاعة. حاضر. <تصفيق> إيه يا ولاد؟ هو أنتوا مش هتشيلوا اخواتكم؟ خد يا باسم، يا حبيبي، شيل أختك سمّي. ماما أصل أنا بصراحة بخاف أشيل عيال صغيرة. حبيبي أنا جنبك، بس أمسك أمسك. بلاش يا ولد. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، سمّي سمّي. خد انت كمان يا عاصف ما خلاص معانا واحد يا بابا بسم الله الرحمن الرحيم حبيبتي شوية؟ لأ ما دول جم في راحة دول كده كتير والله مش ناس الزن يعني مش كفايه قاعدين في اوضه الكلب بس يا بسم الله الرحمن الرحيم في ايه بس لا لا لا لا لا انت العيال دي ايه يعني هاكلهم ايه رز وبسله اكيد عندهم مفص يا جماعه حرام عليكم والله مش عارفين ننام يعني اعمل ايه اخواتك تعبانين وانتوا فين هنا ليه ما تخشوا يا جدعان تنيموا في اوضتكم انا عندي شغل بدري صوت يا حيوان اخواتك خراصه انزل بسرعة اغلي لهم كراوية. ايه؟ أنا أعمل كراوية؟ أمال إدريس فين؟ إدريس نايم في سابع نومة وبعدين ده يومه في اخلص. على فكرة إدريس شكله مش هيعرف يسد معانا في الوضع الجديد ده. وبعدين سعيدة فين؟ مش قالت هاومي وأرجع ما تكلميها. كلمتها طبعًا ولدت ولدتها كانت صعبة قوي وتعبانة ومش هتنزل الشغل تاني. طب بقول لكم إيه؟ إحنا لازم نشوف حد يساعدنا. إيه <تصفيق> أنت لسه هترغي؟ انزل أغلي الكراوية. يلا يا باسم اخلص. عاصم. إيه يا بابا؟ انزل بسرعة. روح الصيدليه هات لاخواتك ماء غريب جدا ليه ماء غريب جدا ما بسمه كده يعملون لهم كراويه غريبه جدا ايه الرغي ده يلا طب يا بابا كلمهم في التليفون خليني بيبعتوا الحاجات ديليفري ليه هو انا بطلب كنتاكي انزل يلا بسرعه هو الزن ده ورايا ورايا يا عوض عوض ايوه هدخلك بقى كشوفات ما تدخليش حد انا عايز انام وبعدين في الست ميرفت دي هو احنا مش كنا اتفقنا وظبطنا المواعيد هنديهم بقى كل الادويه اللي موجوده في الروشتة دي وان شاء الله مش هتتكرر تاني قبل حرام عليكي كده عاصم ازيك يا حبيبي صباح الخير صباح الفل خل. اخواتك زي القمر يا دكتور عاصم والله إنتي اللي قمر ازاي عاصم ما تقوليش ان عندكوا دكتوره شاطره كده سندي اه هو انتوا ايه <تصفيق> اللي جابكو هنا مش اخواتك طول الليل ما نايموناش قلنا نيجي نطمن عليهم وبعدين انت ايه اللي مزعلك قوي كده يا اخي ده انت كنت مغلبنا وانت في سنهم اه والله يا دكتوره ميرفي مش ميرفت برضه؟ ايوه اه والله كان بينزلنا في نصاص الليالي من يومه وهو مقرف قعد يومين عنده اسهال مش كده يا سمسم؟ اه واسهاله كان لونه اصفر وريحته وحشه خلاص يا م... ليه اللون؟ ليه بتذكري اللون يعني؟ اسهال هيبقى اوليف اصفر <تصفيق> يلا يلا مع السلامه يلا يلا يا ماما <تصفيق> نورتوني وشرفتوني برسي. باي باي حبيبتي الف سلام عليكم <تصفيق> الف سلام <تصفيق> اه يا دكتور نعم يا حبيبتي ما تنسيش بكره لا اكيد هاجي ان شاء الله مش هنسى مستنياكي اوكي باي باي دكتور معلش نعم هو ايه موضوع بكره ده؟ الاسبوع؟ اسبوع مين؟ اخواتك بريهان وتليد الله يبارك فيك يا فندم نورتونا شرفتونا حلوه حبيبتي ربنا يخليك نورتونا وشرفتونا عقبال اسراء وخالد اسراء وخالد مين؟ دول ما بيخلفوش قلت اقول اي حاجه بقى اعمل ايه؟ يتربوا في عزك يا طنطة زي القمر عقبال يا رب ما يكبروا كده وتفرحي بيهم وتجوزيهم مش لما افرح بالكبار واجوزهم ما كفايه فرحتك بجوزك يا مبروك يا سمية حبيبتي يا واد يا تالت تاليت انا خالتك يا ولد ونايم ايوه الواد ده طالع حلو كده ليه؟ شكله كده هيقطع عليكم مم. هيقطع عليك. مبروك يا انكل مبروك يا طن مبروك شكلهم كيوت قوي عقبالك يا رب عقبالك يا رب بقى اسمع كلام أمك ما تسمعش كلام أبوك ما تعصومش حلا يا نبيلة طب اسمع كلام أبوك وخلط يا سلام أنت واقف هنا ليه وسايب الأسبوع يا دكتور؟ مفيش حسيت يعني إني مكسوف إيه السبب؟ أنت عايزة واحد شحط في حالتي دهيت، أمه تبقى مخلفة توأم ويبقى مبسوط مثلاً؟ طبعًا، ربنا بعت هدية على فكرة هدية إزاي يعني؟ لا ونعمة كمان، عشان أنت في تخصصك ده بيعدي عليك ناس كتير جدًا علشان تساعدهم عشان يجيبوا طفل واحد بس والله دي قناعتهم، ومش شرط بقى عشان أنا شغال الشغلانة دي تبقى دي قناعتي، زي السباك مثلاً بيسلك البلعات عشان دي شغلته، مش عشان بيحب البلعات. ايه ده؟ لا، ده مثل صعب قوي يا دكتور على فكرة، بجد. بلعات؟ إيه أول حاجة حسيتها كده لما شفت إخواتك والمسنون؟ يعني عادي يعني شلتهم و وأنا أول لما مسكتهم ويعني ضميتهم على صدري كده أشعرت. عشان ده الحب الحقيقي، ده حب بريء، ده الحب البيور ما فيهوش أي مصالح. مفيش حاجة اسمها حب. لا في حاجه اسمها حب وبعدين الموضوع ده محتاج كلام كتير قوي بعدين بقى ممكن بقى ندخل دلوقتي هدخل اعمل ايه احضن اخواتك كده وافرح بيهم مع الناس في ايه هي يا عم الرخم مالك مبوظ كده ليه يا بنتي سيبيني في حالي هو انا زنب علي عليا انك بنت خالتي طب ده يعني ما نفسكش تخلف ملوته اموره زي دي لا ما نفسيش ومش عايز ومبطي بطي الو يا هايدي استني اخلص بس من المروستان اللي عندي ده وهجيلكم اه انا محتاجه افك اصلا يلا باي نازل تسهر طبعا ما سهرش ليه وانا ورايا مذاكره طب اعمل حسابك بقى ان احنا عندنا ميتينج بكره مهم جدا في الشركه مع مازن ومازن ده كلاينت مهم جدا وقعدت فتره طويله اقنع ان هو يجي يشتغل معانا انت بتنتجي الف كلمه في الدقيقه هو انت انسان الي هتلاقيني موجود هناك قبلك واسكتي بقى منشوف سلام يا مدام سمية بقالنا فترة كبيرة قوي ما شفناكيش هعمل ايه؟ كان لازم استنى شوية كده لغاية ما حبايبي دولت يشدوا حيلهم ها؟ طمنيني ايه الأخبار؟ تمام أنا نفذت كل اللي حضرتك كنتي بتقوليهولي وشغل معرض دبي جاهز وفي المخازن تحبي حضرتك أشحنه؟ لا استني شوية هاتي مين حبيب ماما مدام سمية أهلا يا أبو صقر كيفك؟ صار أنا زمان ما سمعنا صوتك بقول لك ايه؟ بصراحة أنا بفكر السنة دي أعتذر عن المعرض. كيف؟ أنت منتجاتك حققت أعلى مبيعات العام الماضي. لا تعتذر يا مدام سمية ترى خسارة ليك ولينا. دي العلبة الجديدة اللي إحنا صممناها. لي ألوانها فاني أكتر من العلبة القديمة. برافو عليك ياسمين، العلبة تحفة الصراحة. أنا مش عارف ما ليه معاكي من زمان. أه على فكرة مازل مازن، العلبة دي تصميمي أنا وياسمين. تعبنا جدا عقبال ما لقينا فكرة مناسبة. أه واضح واضح المجهود. المهم، تحبي نمضي العقد مش هينفع دلوقتي عشان عندنا حملات لشركات تانيه كتير، هنبقى نشوف وقت مناسب والسكرتاريه هتبلغنا. لا طبعا مازن ليه الاولويه، احنا جاهزين نمضي في اي وقت. اوكي، لو كده هستناكي بقى تعدي عليا بالليل، تجيب معاكي العقود، ما عشان القانونيه، ولو كده نبتدي شغل. شور. بوي. باي باي باي باي يلا باي باي. باي. مبروك. مبروك على ايه؟ وبعدين انا مش فاهم ايه موضوع بالليل ده؟ انا اعرف مازن من زمان، وكنا كلنا شله واحده. متعودين نخرج كلنا بالليل عادي نروح سينما نقعد في كافيه عادي يعني لا مش عادي وانا هقول لخالتي انا وماما تعرف على فكره وبعدين انا ما بعملش حاجه غلط وبطل شغل العيال الصغيره ده شغل العيال بتاعك انت انا راجل بشتغل شغل جاد مش شايفاك بتعمل شغلك بصراحه هاي بيبي انا راح اشوف شغل مالك يا باسل انت اللي جابك دلوقتي معاك ستاف ناخد الليل فاهماني؟ اوكي اوكي دكتور عاصم اطلع انت دلوقتي يا دكتور عاصم ايوه ازي حضرتك اهلا ازيك يا دكتور عامل ايه تمام كنت عايزه اقول لك شكرا تشكريني على ايه عشان منال حامل مين منال منال صاحبتي مرات شادي اللي انت عليك اه منال منال ايوه صح صح. ايوه آه الف مبروك الله يبارك فيك ميرسي طيب بتشكريني إيه انا ما عملتش حاجه شادي هو اللي عمل ايوه مش حضرتك اللي ساعدته ايوه صح ايوه الدكتوره ايه لو يعني اعزمك على اي حاجه في اي مكان احتفالا بالمناسبه السعيده دي اوكي <تصفيق> <تصفيق> أنت عارفه ايه اكتر حاجه فرحتنا في موضوع منال صاحبتك؟ اكيد طبعا الانصار الطبي العظيم اللي انت حققته لا مش كده خالص كان واضح ان شادي ومنال بيحبوا بعض قوي بس في شرخ بينهم عشان هي نفسها تبقى ام ومش عارفه بسببه الشرخ ده على فكره كان ممكن يكبر وينتهي بطلاقهم حملها بقى أنقص حبهم. حبهم؟ أه هو في حاجة اسمها حب أصلاً يا دكتور؟ <تصفيق> آه في حاجة اسمها حب، تصدقي طلع في حاجة اسمها حب بس هي عشان لسه نازلة جديد فمش كل الناس عارفينها. يا ماما اللي بتقولوه ده مستحيل. إيه مش همك اسم المصنع؟ أنا فاكرة أنا مخلفها رجالة يقفوا جنبي ويشيلوا المسؤولية. سيبك منه يا سمسم، ده تافه، القمر بتاعنا الدكتور المثقف جه أهو. مساء الخير. مساء هاي تالي؟ هاي بيري هاي عاصم تعال شوف المصيبة اللي ابوك وامك هيعملوها هيخلفوا تاني ولا ايه؟ والله فكرة حلوة عشان برضه العيال يلاقوا حد يلعبوا معاه لا عايزين يسافروا طب ما يسافروا سيب الناس تتبسط يا ابني مالك يلا بارد ومبسوط قوي كده يا أخي ما تسيبه مبسوط يا أخي في ايه؟ ما هو ما يعرفش إن أنتوا لما تسافروا هتسيبوا لنا برهانتو وتليد إيه؟ الواد ده بيتكلم جد بيهزر ميكس ما بين الاثنين ميكس يعني إيه؟ نعمل إيه يعني؟ المؤتمر بتاع دبي اللي ماما بتسافروا كل سنة ما تروحش ايه انسينا الهدايا؟ ما تتلموا خلاص خدوا العيال معاكم وانتم مسافرين. اخد اتنين ببهات كده لسه لحمه حمرا وانا هبقى مشغوله على الاخر وبعدين ما تخافوش عم عبده خلاص جاب لي مربيه هتيجي من بكره بنت كويسه قوي وغلبانه وبعدين الموضوع كله تلات أربعة ايام. باي باي يا حبايب بابا توحشوني باي باي توحشوني يا حبايبي قوي غصب عني والله. ما تضايقوش اخواتكم ما تتشقوش اسمعوا كلامهم نجلاء خلي بالك منه ما تخافيش والله يا مدام سميه انا عارفه كل حاجه ما تقلقيش انا كاتبه لك كل حاجه في الورقه ومواعيد الرضاعه اهم حاجه تغيري البامبرز عشان التسلخات خلي بالكوا دول اخواتكم صغيرين احنا برضو ما نعرفهاش دي لسه جديده لسه يا ماما وبعدين لو عيطوا وهم مش جعانين يبقوا زهقانين هما؟ ايوه ما تخافيش يا ماما اكيد يعني احنا مش هنرميهم عفارم يا اولاد كامل عمو بنتي دي شكلها مؤدبه جدا مش بتاعت مشاكل اه لو عايزين تنيموهم غنوا لهم امال احنا جايبين لا ليه عشان تسمعنا واحنا بنغني لهم خلاص بقى ها يلا <تصفيق> باي باي هتوحشوني باي يا ماما باي يا قلبي باي باي, باي سلام يا هاني مع السلامه سلامه يا باشا ما تنساش تدعي لنا لك في دبي لا انا يا الاثنين حاضر واجيب لك كمان جلابيه وطاير <تصفيق> اهم حاجه بقى يا استاذ خميس عشان اللي بنعمله ده يجيب نتيجه الدواء يتاخد في ميعاده ان شاء الله والاستروكس هنبطله خلاص ولادك اولى بالفلوس دي ولادك يا دكتور اه صح انت ما بتخلفش اصلا صح معلش انا اسف معلش اتفضل ماشي يا دكتور تسيب ان شاء الله شكرا عوض ايوه يا دكتور هات لي قهوه حاضر دكتور تحب اروح لدكتور ميرفت عشان ايه اصل انا جاي النهارده زي هتلاقوه وشوف الكشف التاني ودخله وتون سفرت؟ هو والله النهارده الصبح وبابا معاها كمان كيوت مش قادر ابعد عنها طب وهتعملوا ايه في بري لا ما احنا جبنا ناني بس ايه؟ بنت محترمه ومؤدبه جدا طب بقول لك ايه انا قوي مش عايز اطلب لك برجر معايا؟ برجر ايه؟ ما كفايه انت عماله تتخني نعم <تصفيق> بهزر معاكي بقولك لك ايه؟ اما تيجي ننزل نتغدى سوا لا ننزل ايه؟ احنا عندنا شغل كتير مش هينفع <تصفيق> <تصفيق> الو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هاي زي يا مايزن؟ بقول احنا عندنا شغل كتير قوي اه؟ بجد؟ لا <تصفيق> طب وانت عيطت <عارت> ايه؟ <تصفيق> ايه ده؟ مين اللي بيعيط؟ مين اللي بيعيط؟ ايه؟ ابي عاصم جه ابي عاصم جه انتي تعالي ليه يا عبيطة؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي بسم الله الرحمن الرحيم. إيه الريحة دي؟ أطفال إزاي؟ يا نجلاء، أنتِ يا زفتة يا نجلاء. في يا دكتور؟ دكتور؟ ده أنتِ اللي يا دكتور؟ انتي يا نجلاء سايبهم لوحدهم ونفخت في رحت فين؟ كنت في الحمام. للحمام؟ ما خدت ليه الحمام ما خدتهمش ليه الحمام يا يعني نجلاء على الاقل يعني غير لهم البامبرز قبل ما تروح الحمام انا مغيره لهم النهارده مرتين وايه اللي مغيره مرتين؟ ده انا هشحط بغير اكتر من مرتين في اليوم انت بتنحالي ليه ايه هات البامبرز يلا يا ساتر عليك اوف كف كف كف عليك اوعى دم الغزاله معلش معلش يا كل... كل... كل... أيوة <تصفيق> حبيبي الله الله هو ايه اللي بيحصل في البيت يا دكتور؟ البيت دي شكلها تتعبنا قوي اتفضل البامبرز عندك يا ست وإيه اتفضل انت مش هتغير لهم ولا ايه لا طبعا مش هغير انا لسه حاطه مونوكير يعني قدامه 10 دقايق عشان ينشف لا وفي انواع بتقعد نص ساعه على ما تنشف قله غور يا بنت امشي يا بنت غور من قدامي يا بات. الحد من هي يلا يا بنت انت نشفي الزفت ده وتعالي الحط منيكير هي يا يلا يا باسم لا يلا ايه افرد ابوك طب وايه اللي افرد ابوك طب انت فهمت ايه حيوان انت انا بقولك يلا غير لاختك برهند طب اتهزر يلا يا حبيبي قبل ما يجيلهم تسلخات طب خلاص خلي انت معاك برهند وانا هغير لتاليد انت مجنون نا دكتور امراض ذكوره ما ينفعش غير لبنت يا سلام هي بالتخصص يعني انا بتاع دعايه واعلان اغير له في التلفزيون؟ عم ادريس عم ادريس عينيا هو انت هنا انا في كل حته مالك يا عم ادريس ما تبص عاد انا مشكلتي ان انا ببص يعني <تصفيق> طب بقول لك ايه ما تقول لي فين الكراويه احسن عيال بطنه مكركبه على الاخر الكراويه عندك هنا ايه مالك يا عم ادريس كده ما تهدى ولا انا هدي فيك ايه يا راجل ما بلاش عم ادريس دي امال <تصفيق> تحب اقول لك ايه قولي لي يا ديس يعني. <تصفيق> آه، <تصفيق> ايه يا ماما؟ انتوا نايمين بتشخروا اخواتكم مفروقين من العياط؟ ايه ده؟ وانت منين ان اخواتنا مفلقيين نفسهم من العياط؟ ما انت عارف ان انا حاطه كاميرات في اوضتهم معلش يا ماما ممكن تكون النجلاء ناس بتعمل لهم الرضعه قوم <تصفيق> شوف بيصرخوا ليه؟ حاضر حاضر يا ماما ناموا انتوا واحنا نولع مم. يا ده انا بشتغل الشغلانه دي تسهالي انت هتهجص عليا يا ادريس والنبي انت شكلك بالكح تراب طب ليه علمك بقى انا احتكم في البنك على ألف جنيه كلهم ورق بميتينيات وبيت في البلد دورين انت بتتكلم بجد يا ادريس اه والله من ساعه مراتي ما توفت وانا وحداني انت يا زفته يا نجلاء فين الرضعه <تصفيق> بتاعت بيري تليد بس باسم قوم اخواتك زمانهم صحي قوم أنا عم المتخلفه اللي تحت دي جايبينها ليه؟ قوم قوم بس بس بس بس يا بيري بس يا تامير بس بس بس, بس, بس. آه صحتها؟ صحت مين؟ الهانم هربت مع ادريس اقرا إيه شوف اليخاندو ادريس كاتب ايه؟ هات قولوا للاستاذ كامل ما يزعلش مني ده خيره عليا بس انا كبرت وتعبت و... <تصفيق> بكح ليه مكتوب كده لا ايه ايه دي يا عياط <تصفيق> محتاج ارتاح صدقت لقيت في نجلاء الحب اللي بدور عليه اتجوزنا وهكمل بقيه عمري معاها سي يو انا مش فاهم اللي بيحصل للناس في السن ده ابوك وعم ادريس يا ابني ده انا بيجيلي شباب في العاده ما كملوش 30 سنه ومش لاقطين شبكه اصلا لا هو البيبي بيقول لك هكمل بقيه عمري معاها ده لو بعت لها بوسه على الواتساب هيموت فيها ليه لا شكلها جعان قوي امسك انا طالع كتر خيرك هتملوا ببرونه لا اغير بقى عشان اروح المستشفى عندي كشفات مهمه النهارده مستشفى ما انا حبيبي لازم اروح الشركه في عقود لازم امضيها ايوه نعمل ايه يعني بس ها تكلم خالتك نبيله هي بتموت في العيال الصغيره انت زهايمر ولا عبيط ما خالتك نبيله في دهب بقى لها اسبوع هي ايه العيله المتصابيه دي طب هنعمل ايه دلوقتي <تصفيق> جبت البابرونة معك؟ جبت البامبرز خايف؟ مرعوب <تصفيق> يا اسمين وزيرتي يا بنتي مش ميعادنا مع مازن النهاردة في الشركة يمضي العقد؟ اه طب الحمد لله انا جاي جاي ده خير خير خير جدا انا مش عاوزك تقلق خالص بقى يا استاذ رمزي انا مر علي حالات اصعب من حالتك دي بمراحل ودلوقتي بسم الله ما شاء الله عندهم بالاربع وخمس عيال اسمع من بوقك ربنا يا دكتور انت مش متخيل انا مشتاق للحظة دي قد ايه الاطفال دول فعلا اعظم حاجه في الكون جاي صح الرضعه يا عوض ايوه دكتور جاي يا أيوة دكتور جي جي جي جي جي بسم الله ما شاء الله. ابنك ده يا دكتور؟ ابن ايه يا راجل؟ ده اخويا. طب انا كده اطمن بقى. ربنا يخليهولكم تفرحوا بيه. على اذنك يا دكتور. انت يا انت عمسين. بصراحه يا انسه ياسمين الشركه اللي جت مسكت الحمله بعدكم شغلها مش عاجبني خالص. تخيلي من يوم ما مسكوا الحمله والاعداد بتزيد أنا.. أنا مش عارفة مش فهم الإعلانات بتاعتهم دي فيها إيه ولا يهمك يا فندم إحنا جاهزين نرجع وفورا وبأفكار أحسن من الأول كمان هايل طب فين بقى الأستاذ باسم؟ هو قالين هو يتأخر يا فندم بس عشان الدنيا زحمة بس ما تلاقيش خلص هو على وصول أه صباح الخير يا فندم آسف جداً على التأخير ولا يهمك يا أستاذ باسم ازيك بسم الله ما شاء الله اخوك يا استاذ باسم اخويا ايه يا فندم هو حضرتك مش واخده بالك من الحلة؟ انا قلت ملبس نغله يعني خوفا من الحسد لا يا فندم دي اختي يختي على وحشتها شايف الوحشه يا استاذ عبد الصمد شبهك بالمللي يا على الوحشه تشرب ايه يا استاذ باسم لو مش هتقل على حضرتك شاي وسري لك عشان بري نقفل خلاص <تصفيق> الشغلتك دي خالص يا دكتور، ممكن تسيبني انا اكمل؟ ايه يا روحي؟ لا لا خالص خلاص خلاص خلاص خلصنا لا خلاص خلاص خلاص خلاص خلصنا هو تليد تعبان او حاجة؟ ايه؟ لا مش تعبان، هو شكله تعبان ولا ايه؟ خالص ما تخلص. اصل انت جايبه معاك المستشفى يعني لا اصل نصحنا صحينا ما لقيناش المربية وبابا وماما مسافرين طب بص استاذ تالي هيشرفني في عيادتي لحد لما انت تخلص شغل ممكن؟ لا يعني مش عاوزه ازعجك لا خالص طبعا وبعدين هو انت ناسي مين بيزعج مين ولا ايه؟ انت طبعا نعم؟ لا مش قصدي وبعدين بصراحه يعني عيادتك ممله قوي بالنسبه له وانا عيادتي فيها لعب كتير وحاجات حلوه اكيد هيستله ويتبسط سبولي اوكي ايه الحلاوه حلوتي؟ دي؟ ايه حلاوتك دي؟ يا حلاوتك دي شكلها كده عايز ينام انا شغلها كرتون لا لا كرتون ايه دي لسه صغيره سيبيها انا خمس دقايق واخدها ونروح انت ناسي ان احنا عندنا ميتنج مع مازن عشان نمضي العقود ياسمين بقول لك ايه؟ ما تيجي نلغي موضوع مازن ده احنا مش خلاص ربنا كرمنا ورجعنا نشتغل مع الوزاره تاني هو انت بتتلكك يا باسم ولا ايه؟ بصراحه انا من الاول مش مرتاح للي اسمه مازن ده ازاي يعني؟ الشاب هاي اللي سمعته كويسه جدا وبعدين ناجح ووسيم وسيم؟ انت بتدافعي عنه كده ليه؟ عشان هو هيبقى خطيب يا باسم خطيبك؟ خطيبك ازاي يعني؟ هو طلب ان هو يقابل بابا وانا وافقت عشان صراحه شايفه عريس ما يترفضش. طيب ميسي انا همشي بقى باي دكتور نعم التليد بيقول ان طنط ميرفت تعبت معايا قوي النهارده وعاوز اعزمها على العشاء بجد يا توتي ميرسي مع يعني اشوفك بكره ان شاء الله باي باي ما ليه؟ انت يا ابني مالك عامل كده ليه؟ ياسمينة هتتخطب وده يزعلك فين؟ مش عارف انا بقى عارف عشان احنا الذكور كده طول ما الحاجه في ايدينا قصاد عنينا ولا بنحس بيها اول بقى لما نحس ان هي هتضيع من ايدينا نتجنن ونزعل عموما ما نفسك قوي كده كلهم خاينين ولا يستاهل. رد على امك طمني اخبار بيري وتليد ايه؟ كويسين يا ماما ما تقلقيش عندهم ردعه كمان نص ساعه وهنغير لهم كمان بالمرة امال فين الزفتة اللي انا جايباها؟ انا لما هرجع هيبقى لي كلام ثاني معاها آه لما لا ما انت لما تيجي مش هتلاقي زفته لان هي مشيت خلاص مشيت ازاي؟ معلش يا حبيبي احنا ان شاء الله راجعين بعد بكره توصلوا بالسلامة انت؟ أنا طالع نايم ماشي إيه دا؟ وتليد عاصم عاصم عاصم إخواتك سخنين وبطنهم سايبة لقيت نجوم يوصلوا مرحلة دي هي ايه الحالة يا دكتور؟ شكلها كده حالة تسمم يلا على قطة العمليات حالا غسيل معدة فورا يلا يلا يلا عمليات ايه؟ انت بتقول عمليات يا انا عايز اعرف انتوا اكلتوهم ايه بالظبط؟ اصل انا يعني كنت ما تنطق يا ابني انت اكلتهم حاجة بعد ما سبتك وطلعت نم الشوكولاتة ايوه هم كانوا سهرانين مش جاي لهم نوم فدوقتهم شوكولاتة عجبتهم لقيتهم لسه جعانين فجبت لهم علبة الكشري اللي كانت في التلاجة الكشري دي بقالها اسبوع في التلاجة يبقى اكيد حمضان لا والله انا شكيت انه حمضان بس شميته لقيته كشري عادي عادي ازاي يعني دي اطفال يعني معدتها ما تستحملش العك ده كله ربنا يستر عاصم انت فاهم انا اكيد انت متخلف يا ابني اعمل فيك ايه؟ استر يا رب طمنني يا باسم ما لسه تعبانين بس احنا بنديهم محاليل علشان نحاول نعوض اللي فقدوه وان شاء الله مع الادويه حالتهم هتبقى احسن والحاله تستقر يعني ايه نحاول لو انت دكتوره فاشله قولي علشان اشوف دكتور تاني ايه دكتور عاصم انا مقدره جدا الموقف اللي انت فيه اخواتك في حاله خطر وانت عارف ان كل حاجه في ايد ربنا انا السبب عاصم انا السبب <تأكد> ان شاء الله يبقوا بخير ان شاء الله طب يا جماعة انتوا ممكن تروحوا وجودكم مفيش منه اي فايدة على فكرة لا لا لا احنا احنا قاعدين احنا مش هنمشي من هنا غير وهم معانا هما هيبقوا كويسين صح؟ ان شاء الله طبعا اكيد هيبقوا كويسين يا جماعه طمنوا ما تقلقوش خالص الحمد لله بقوا زي الفل الحمد لله الحمد لله ربنا يطمني يا ميرفت زي ما طمنتي ان شاء الله لما اتجوز واجيب ولاد مش هلاقي دكتور احسن منك طبعا انت نوريني اا أه. أه. الحمد لله خف دلوقتي يعني ما فاضلش بقى غير ان هو يوفي بعده ليا وياخدني نتغدى بره لا نعم انا عايزك تعرفي ان انا اسف ان انا فكرت فيكي اسف اصلا ان انا افتكرت ان انت ممكن تبقى حاجه مهمه في حياتي هو في ايه يا عصام اللي اللي فمنون. فمنون. فمنون ايه اللي جرى للاولاد؟ مفيش حقيقة الاولاد جرى لهم ايه اهو طمنونا ايه؟ طمنونا ايه؟ غير يا جماعة مفيش حاجة غير شوية تعب وراحوا لحالهم خلاص يعني الولاد كويسين زي الفل الحمد لله الحمد لله اسمعوا بقى في حاجة مهمة قوي لازم تعرفوها سمية انتوا مصرة برضه؟ أنا خلاص مش قادرة استحمل انتوا لازم تعرفوا الحقيقة حقيقة ايه؟ ولادي ولادي سيماء وحلالي كده برضه يا مدام سمية هي دي الامانة اللي وعدتيني انك تخمسي عليها؟ تكلمتيها برضه يا سمسم مش لازم تطمني عليهم ما تقليش والله سعيده والله الولاد بخير وكويسين وبعدين ايه الدوشه دي تعب لها ولا انت؟ ما احنا مديلك فلوس تامين لعيالي يعني لو لا قدر الله حصل لهم حاجه هتاخديهم ثواني ثواني هو في ايه؟ ومين شيماء وعلاء دول؟ ولادي واحنا مالنا احنا ومال ولادي؟ هو ايه اصله ده؟ ما هم اللي جوه دول شيماء وعلاء ولادي ده انا كنت هموت وانا باولادهم ده انا لسه تعبانه لحد دلوقتي ولادها؟ انت يا ولية انت ايه؟ ما عندكيش قلب، ازاي تفرطي في ولادك كده؟ انا ما اتفرطتش في حد انا مأجراهم اليوم ب 200 جنيه، قلت يعني ايه؟ ياكلوا لقمة حلوة، يلبسوا هيد نظيفة ما تحسب كده انت وهو شوف ولادي، يا شمال يا عينيك أظن اللعبة انتهت لحد كده، لولا إن أنت أبويا وأنت أمي كان بقى تصرف تاني معاكم. احنا مع دكتور الغبرة اللي اسمه بليغ، وديني اللي على باب المستشفى. استنى يا أنت وهو. بليه بلو ذنب ايوه انا فعلا التحليل بتاعتي كانت بتقول ان انا حامل امال ايه اللي حصل تحليل امكم اتلخبطت مع تحليل واحده تانية حامل بالفعل وقبل ما جبنا النتيجه من المعمل كان الخبر انتشر في كل حته يعني من الاخر كده حامل امكم كاذب وباليك كان هيقول لك يا عاصم لكن احنا اللي طلبنا منه انه يكمل التمثيليه طب ليه ليه كل ده عشان تتعلموا عشان اربيكم اتربى ليه واحنا كنا عملنا ايه هو انتوا فكروكم ان احنا ما فهمناش انكم قاصدين تسقطوا امكم ايه ايه اللي ايه انت كنت بتعمل كده انت مجنون ولا ايه لا اخرس ايه. منك له ايه يا دكتور نسيت اللي حطيتولي شوربه البروكلي وانت يا استاذ صاحبك اللي كان ممكن يموتنا مش قادره اصدق ان انا ممكن اهون عليكم للدرجات دي مستعدين تهزوا امكم عشان خاطر انانيتكم وخايفين الناس هتقول ايه طب افرضوا كانت جرالي حاجه ايه يا ماما هيجرالك ايه من البروكلي يعني هيجرالي ايه هتستعبط لا لا يا ماما بعد الشر عليك انت عندك حق احنا فعلا غلطنا عشان نصلح غلطنا هنمشي ونسيب لكم البيت يلا ايه ده؟, ده! استنى إيه يا نصيبي في الميراثي دي شيماء وعلاء باسم باسم اهو يعني تكسر عاصم باسم يا عاصم باسم عاصم باسم أنا فكره استنى بقى اديك إيه إيه انا عايز افهم بتعمل كده ليه؟ في ايه؟ في ايه يا بنت؟ بتجروني وراكم ليه؟ احنا كنا عملنا ايه غلط؟ يعني يا بابا تضحكوا علينا وتقولي ما عملتوش حاجه غلط؟ انت اللي حياتكم كانت غلط في غلط، خايفين من المسؤوليه، خايفين من الجواز، كارهين الاطفال، وشايفينه وجع دماغ. قلنا بقى نجيب لكم وجع دماغ لقيت عندكم عشان تفهموا. انتوا عارفين ايه المشكله دلوقتي؟ ان خلاص ما بقاش فيه برهانت وتليد تاني. عندك حق. احنا حبيناهم. حبيناهم بجد. حبينا ضحكهم، وحبينا ذنهم. حبينا حتى اللحظه اللي كنا فيها بنغير لهم <تصفيق> ده ده سايكو ده طب شفتوا بقى الخطه نفعت ونجحت اهي واديكوا اتغيرتوا وهو وفهمتوا اه اتغيرنا يا ماما بس صار ما فيش نصيب او يمكن تغيرنا بس متاخر في مثل انجليزي ترجمته ان تاتي متاخرا خيراً من الا تاتي ابدا طيب يا طنط انا همشي يلا باي باي آه آه ياسمين آه انت رايحه فين؟ رايحه قبل مازن عشان اجيب مع الدبل مازن ده اخرك تجيبي معاه شاورما انت هتنزلي تشتري الدبل بس معايا انا <تصفيق> <تصفيق> اخيرا كتك القرف مبروك فرحت قلبي مليون مبروك ايه يا عاصم عاصم مش تقول لاخوك لأ مبروك ابارك له على ايه؟ ده حمار <تصفيق> يا ابني افهم قبل الفرصه ما تروح منك مع احترامي ليك يا ماما بس البنات اليومين دول كلهم كذابين وخاينين ايه <تصفيق> <تصفيق> ثانيه واحده هم مين دول الكذابين وخاينين؟ ما تبطل بقى تطلع عودك ومشاكلك دي على الستات مش كل الستات خاينه خالص طب ما تتحميش قوي كده عشان مش عايزه اتكلم لا اتحمي براحتك ما انا لو كلمتك هفضحك تفضح انت مجنون ولا ايه بقى الشاب اللي كنتي قاعده معاه في العربيه واول لما شفتيه حبطت فيه فين وازاي كده أنت ايه اللي انت بتقوله ده ساعتها لما كانت قاعدت معايا في المستشفى ده انا حتى ما خدتش بالي تاليد هو قال لي بص بص عليك يا ايديك بحبطه في الواد ومحضنه فيه ده اخويا يا استاذ ايوه لان عربيتي كانت في الصيانه وكان لازم يروحني انت عارف انا هعمل فيك ايه؟ انا هسيبك لعقدك ومشاكلك وكلاكيعك المتخلفه دي والله عندك حق على فكره انا لو منك كنت اديتك على منى عشان تفوق يا معقد عاصم اعمل زيي انا اسف سوري ما اقبلش اعتذارك هو مش حضرتك دكتورة اطفال؟ ايوه طب انا عيل عيل وغلطت واجبك بقى يا عليك انك تعالجيني من كلاكيع وعقدي ويلا بقى علشان نلاقي الدبل معاهم ايوه نفس العربيه غاف ماشي اوكي اوكي بقول لك ايه يا روحي ايه روح ادينا اطمننا على الاولاد ما تيجي بينا نطلع على جبل السخنه شهر حكبه انا حاسس ان اعصابي تعبانه يا ايه انت بقى وكفايه نفسي مراتي تيجي بجد ما تيجي جد يلا بينا <تصفيق> ايه ايه عصير آه ايه بابا لا ضيقه آه مش قادره مالك يا ماما مالك حاسه بغممان ودوخه غممان ودوخه آه اكيد اكيد دي عراضه انفلونزا ولا انفلونزا امك شكلها حامل حامل لا يا رب بركاتك يا بليغ لا يا رب